فصاح: 2009 كيف؟ فابتسم من كي يمتص غضبه: إنه الزمان يا صديقي هل بأيدينا أن نغيره؟ ثم صاح خالد بإياد في عصبية: وما الغريب أنني سوف أرحل وأترك زيكولا؟ فأجابه إياد: يا صديقي إن باب زيكولا قد أغلق فجر اليوم وإنه لا يفتح إلا قبل يوم زيكولا بيوم واحد ثم يغلق مجددا حتى يوم زيكولا في العام الذي يليه. ولا يستطيع أحد المغادرة الشق أرض زيكولا حتى ذلك اليوم وأكمل يامن إلى خالد إنه اليوم الذي دخلت فيه إلى زيكولا وسأله متعجباً لماذا تريد أن ترحل وأنت لست فقيرا وشن جنونه وفاد به من قال لك أني لست فقيرا أنا فقير ليست لدي أي شيء فاندهش إياك كيف هذا ألا تشعر بنفسك تعجبه غاضبا أشعر بماذا النقود التي كانت معي وحمدت ربنا انها كانت معي بالصدفه قلت لي انها ليست لها لديها قيمه ابتسم يامن ولماذا تحتاجها يا صديقي رد خالد انها النقود يعني اشري بها كل شيء فساله يامن تقصد العمله خالد نعم فصمت يامن ثم تحدث مجددا اه الان عرفت لماذا ازداد انتباهك الى هذه الحد هنا وجدت ذلك الفقير ذبح أنك خفت أن تكون فقيرا وتذبح مثله ثم نظر إليه، يا صديقي إن عملتنا مختلفة تماما، إن عملة أرض هي وحدات الذكاء، ومن يكون ذكيا هو الغني، أما الفقير فهو الأقل ذكاء، هنا نعمل ونأخذ أجرنا ذكاء، نبتاع وندفع من ذكائنا، ونأكل مقابل وحدات أخرى من الذكاء، ثم صمت برهة وأكمل، لا أعلم من أين جئت، ولكننا ولدنا فوجدنا أنفسنا هكذا. علينا أن نحافظ على ذكائنا، وأنت منذ دخولك إلى أرض زيكولا أصبحت مثلنا، وعليك أن تحافظ على ذكائك وأن تنميه حتى لا يأتي يوم زيكولا وقد قل ذكاؤك، فيكون هذا مصيرك. وأشار إلى جثة الدبيه، ونظر إليه خالد وكأنه لا يفهم شيئاً. ياميل، لقد كنت كنت, فاك... كنت أعرف أنك أنت أكثر ذكاء في هذه الأرض. رد ياميل. اعلم انك تظننا بلهاء ولكننا اهل زيكولا نختلف عن باقي بقاء الدنيا والكل يعلم هذا ويخشون ان يدخلوا الينا حتى لا تسرير عشاش زيكولا بجسدهم ويصبحون مثلنا فتذكر خالد تلك الرعشه وذلك الالم الشديد الذي حل برأسه حين مر من باب زيكولا واكمل ياني عليك ان تصدقنا وان تحافظ على ذكائك لان اعتقادك باننا لها لن يفيدك بشيء أنت لن تستطيع أن تغادر زيكولا مهما حدث. وإن جاء يوم زيكولا وكنت أقل دكاء سيحدث لك مثل ما أخبرتك وتابع. إنه عام تحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الملبس والمسكن. وهنا في زيكولا لا يعطى أحد شيء بالمجان سوى يوم زيكولا فقط. اليوم يكون يوما بلا عمل وقد تكون هناك أشياء قليلة للغاية دون مقابل. عليك أن تعمل وتأخذ أجرك من الذكاء وتعود ما تفقده ليس بسد احتياجك صديقي هنا في زيكولا تروتك هوية ذكائك وطبعتي دهشش على وجه خالد، وتسرب إليه قلقه حين شعر أن ذكاؤه قد قلّ بالفعل منذ دخوله لتلك المدينة وأن قدرة التفكير قد قلت قليلا ولا يعرف السبب ولكن ما يقوله يامن لا يصدقه عاقل حتى تذكر شيئا فتحدث إلى يامي، كلامك. ليس صحيحا أنا أكلت وشربت وشريت هدومي من غير مقابل ابتسم يامي صديقي هل لاحظت وجود الأسعار بالوحدات في تلك الأماكن فتذكر تلك الوحدات التي سأل نفسه عنها من قبل نعم فأكمل يامي وحدات الدكاء لا تدفع باليد إنها تنتقل تلقائيا بيننا وطالما رأيت تلك الوحدات أقصد الأسعار وتوجدت في تلك الأماكن هذا يعني أنك موافق على الشراء وعلى الأسعار التي رأيتها و ينتقل منك تمن ما أكلته أو اشتريته إلى صاحب هذا المكان دون إرادتي والغرباء يسمونها لعنة زيكولا فقطعوا خالد هائما أنا أكلت كثير والملابس التي اشتريتها كانت أكبر وحدات وصاحبه قال إنه أغلى ملابس عندي وشكرني لأنني غني رد يامن بالفعل يا صديقي لقد لاحظت اليوم اختلافك قليلا عن المرة الأولى التي رأيتك بها ثم نظر إلى إياد يبدو أن صديقنا قد فقد ليس بالقليل من ثروته، تساءل خالد في لهفة: وإنت عرفت كيف؟ فابتسم يامن: إن وجهك أصبح شاحباً بعض الشيء يا صديقي، وأكمل، كلما قل ذكاؤك زاد شحوب وجهك وبدا عليك المرض، هكذا نعرف من هو الغني ومن هو الفقير، كلما تكسب ثروة تكون طبيعياً بل يزداد شبابك. اما حين تخسر فتجد المرض يتسرب الى جسده وهكذا حتى يقترب يوم زيكولا فيقوم الجنود بجمع اكشر مرض بالمدينه ويعرضونهم على الطبيبه اسيد وهي من تحدد المريض حقا والمريض بالفقر ثم تختار ثلاثة اشد فقرا فقاطعه خالد لا انها بلد مجانين ثم تركهما وجالا مسرعا وقلبه يدق خوفا يخشى ان يكون ما قالها طبي واقعيا وأكمل جريه وسط الزحام وأهل المدينة يرقصون ويمرحون وبلغت الموسيقى دروتها تتحرك بصعوبة بينهم ويحاول أن يخرج من هذا الزحام ويصطدم بالفتيان والفتيات دون أن يعتبر ما يشغل باله أن يخرج إلى باب سيكولا وواصل جريه بعيدا عن أرض الاحتفال ويحدث نفسه مش معقول يكون دا صحيح مش معقول وتعد قدماه مسرعتان حتى اقترب من باب زيكولا وقد ظهر العرق الغزير على جبينه فوجده قد اغلق بالفعل وتواجد امامه كثير من الحراس فاقترب خالد من احدهم كان ضخم الجثة وقال انا اريد ان اخرج وضحك الحارس ساخرا تخرج فصاح خالد نعم اخرج وضحك الحارس مجددا ثم نظر الى الحارس الاخر وحدثه اننا نترك الاحتفال زيكولا ونقف هنا حتى يأتي السكارى ويعبثون معنا فصاح خالد انا لست سكران انا اريد ان اخرج ودفع الحارس بيده وظهر الغضب على وجهه ثم لكم مو... لك خالد لكمة قوية عادته خطواته للخلف وسقط على الارض وسالت دماؤه من حاجبه الايسر ونهض على الفور وعاد ووقف مره اخرى امام الحارس ولكنه نظر الى درعه الذي يحمله وكان لامعا كالمرآة وامعن النظر به الى صورته المنعكسة فاتسعت عيناه خوفا وتسارعت انفاسه وخفق قلبه بقوه حين رأى وجهه شاحبا حتى قاطعوا تفكيره صوت الحارس الغليظ عد الى حيث كنت وإلا سيكون سجن مصيرك نظر اليه خالد خائب الامل واضع يده على حاجبه يريد ان يوقف دماءه وادرك أن،, ان هذا الباب لن يفتح كما اخبره اياه وأن حديث يامل إليه ما هو إلا حقيقة التي خشاها، بعدها عاد إلى شوارع المدينة يسير هائما، يفكر كيف سيعيش عاما في تلك البلد الملعونة، ويسأل نفسه عام إنه لم يستطيع أن يعيش يوما واحدا، وعاد بتفكيره ماذا لو مر عام وكان أفقر من بالمدينة؟ ماذا لو كان الأغبى؟ وعلى صوته سأل نفسه وجدتي كيف سيعيش من دون سنة كاملة؟ أنا كنت فقل له يومان أو ثلاثة وسوف أعود إلى البلد سنة أعيش هنا سنة وظل هائما هكذا حتى أفاق حين صدمه حصان كان الحصان الذي يجر العربة الثرية عربة أسير فصاح سائقها يعنفه وتوقفت العربة ونزلت منها أسير على الفور لتطمئن عليه ولكنه غادر شاردا ورغم ندائها إليه كثيرا إلا أنه أكمل مسيره دون أن يلتفت فعادت إلى عربتها وحدثت نفسها لو كان شخصا آخر لطلب تعويضا على ذلك ثم أمرت السائق أن يتحرك من جديد مرت ساعات وخالد ما زال يسير بالمدينة ولم يتوقف عقله عن التفكير حتى وجد نفسه يقشر من بحيرة واسعة فأسرع إليها وحين تذوق ماؤها وجده عذبا وشرب منها كثير ثم أسند ظهره إلى الشجرة بجوارها وضحك حين جال بخاطره أن يأتي والد مونا إلى تلك المدينة وأقسم أنه سيتبع على الفور حتى مونا لو جاء ستتتبع هي الأخرى تذكر أصدقائه أنهم لا يمتلكون من الذكاء شيئا بل سيتبعون كلهم ثم ضحك وحدش نفسه ساخرا أريد أن أكل مقابل وحداش الذكاء. <تصفيق> ثم ضحك مجددا حين تذكر أحد أصدقائه كان سميناً للغاية يأكل كثيرا وإنه لو كان بسكولا فقد شروته كلها مقابل أن يأكل ثم تحدث إلى نفسه فتضحك يا خالد فعلا مصري ابني مصري نضحك في أشد الأوقات الكرة ثم سأل نفسه صوب ماذا سوف أفعل الآن فأجاب نفسه وكأنه شخص آخر حعيش مثلي مثل الناس أنت قدومك حل ثاني فرد كأنه شخص الأول لا فابتسم وجعل صوته غليظا لابد أن أتكيف مع الوضع وأهلا بي, بي, بي, بي كولا بعدها نظر إلى السماء التي خيم عليها الليل فوجد ألعاب نارية غريبة عما يعرفها تزينها فأبتسم يوم زيكولا ثم أكمل بعدما سمت برهة كلها ساعات وينتهي وأشوف زيكولا على طبيعتها ثم نظر إلى البحيرة وإلى شاطئها فلم يجد أحدا غيره فوجدها فرصة أن يستحم وما أن تشرد من ثيابه وكاد يكون عاريا تماما حتى شعر بحركة غريبة وسمع همسا وبعض الضحكات فالتفت فوجد فتيات فتيات تنظرن اليه فارتدى ملابسه على الفور ثم أسرع أيضا إلى الشجرة من الرش الأخرى وأسند إليها ظهره من جديد وحدث نفسه مازحا لا أنا بقول أنام أحسن